Hradečtí strážníci slouží 24 hodin denně a v ulicích města je spatřité jako pěší hlídky, autohlídky i cyklohlídky. Tisňová linka 156 je občanům k dispozici 24 hodin denně. Operační důstojníci přijmou ročně tisíce hovorů, jen loni to bylo víc než 13 tisíc. Strážníci dohlíží na dodržování vyhlášek a nařízení města, veřejný pořádek či dodržování pravidel občanského soužití. Který No, to tady na se, Zdravotníkům strážníci pomáhají s agresivními pacienty, převážejí opilé na záchytku, spolupracují s policií České republiky při pátrání po pohřešovaných nebo hledaných osobách. Každý všední den a po celý školní rok strážníci dohlížejí na bezpečné přecházení dětí přes silnici v blízkosti základních škol. Podílejí se také na dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, řeší autovraky nebo černé skládky. Jsou také připraveni pomoci lidem v nouzi. vám se něco stalo? A teď na zemi. Tak, jsem tady jo, jdu vám pomoct. prosím, prosímte, přijávám výhlas. Nezibilaci jo, jsme na místě. Dobře, EBC, nerozumí? Uh, zástava komplet jsem poskytlý s výbojem, jo? Uh, nyní je v péče lékařů. Se. Městská policie Hradec Králové řeší ročně okolo 50 tisíc událostí a zjistí víc než 15 tisíc přestupků.